السلام عليكم جميعاً وحياكم الله لليوم العالم اللي قبلية الاستخدام اللي هو يصادف تاريخ 11 نوفمبر في كل سنة ورح نحتفل في هذا اليوم بالكويت في إنشاء مجموعة جديدة سميناها Accessibility Kuwait والهدف منه رح نتكلم فيه بعد شوي مجرد توعية وشمل الأشخاص مع بعض اللي مهتمين في هذه المجالات فاليوم معكم أنا بنفسي دكتورة زينب المعراج، وعندنا مهندسة شوق شمة، وأستاذ أحمد البحر، نتكلم في كذا جانب بالـ وإمكانية الوصول، فقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول. فبعض المعلومات عن المجموعة، فإحنا راح نحاول نخلي المجموعة شاملة للجميع، بقدر ما نقدر، فنحاول نوفر الكابشنز بالعربي والإنجليزي. ونترجم اللغة إذا تكلمنا في اللغة العربية نترجمها في الإنجليزية عشان الكل يحس نفسه شامل وما قاعد ننسى شريحة معينة من الناس. غير هذا نحاول أن هالأشياء تساعد الأشخاص من دول عاقة أن هم يحضرون مجموعاتنا ويستفيدون ويتعلمون ويساهمون في توعية غيرهم في احتياجاتهم التقنية. فراح ننشر كل المواد من تسجيل وغيره والسلايدز على اليوتيوب تحت اسم المجموعه اللي هي A11y quote فشنو هو A11y احنا نسميها short for accessibility ليش ال11 لان accessibility is made of 11 words 11 letters 11 حرف في الكلمة آه, فاختصرونها آه, إلى A11Y ممكن نقولها A11Y ممكن نقولها علي, آه, علي أو علي أو ممكن نقول accessibility آه, فكل واحد ممكن يسمعه ومجموعات أخرى مسمياتها تكون غير آه, فشنو أهداف آه, المجموعة؟ هدفنا الرئيسي هو نشر الوعي بإمكانيات الوصول وكل شيء يتعلق بتعزيز تجربة المستخدم لأي مستخدم لتكنولوجيا كان أو أي نوع من التكنولوجيا كان أه شيء ثاني أننا بنتكلم عن أحدث المواضيع أه تكنولوجيا المعلومات المتعلقة في إمكانيات الوصول والتصميم الشامل وسهولة الاستخدام اللي هو قابلية الاستخدام. اليوم راح نتكلم عن أو قسمنا اليوم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول راح يكون اللي أنا راح أقدمه، وراح أتكلم عن مفاهيم قابلية الاستخدام، وتجارب الاستخدام، راح أتكلم عن تجربة المستخدم، وعن إمكانية الوصول، وفي الجزء الثاني راح يتكلم معنا الأستاذ أحمد البحر، ونشوف معاه شلون يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام قارق الشاشة وتجربتها ككل كشخص من المكفوفين جزء لآخر اللي عندنا مهندسة شوق شامل رح تتكلم عن وضع وسائل تواصل الاجتماعي في الكويت من جانب إمكانية الوصول وتجربة المستخدم فعشان نبدي أول شيء ودي أشكر المجموعات اللي ساهمت في إنشاء هذه المجموعة اليديدة منها المجموعات مبرمجين جوجل الكويت منظمة نساء عربية في تقنية المعلومات وعندنا مبرمجين نسائيين مجموعة مبرمجين نسائيين والـ سبونسر اللي الراعي نكت فشوي عني أنا أنا عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت تخصصي يتعلق في كمبيوتر uh, graphics، uh, فجانب ال uh, والتفاعل الانساني مع الكمبيوتر، ال human-computer interaction، وغيرها من بعض المجالات. تخصصي الحالي هو في إمكانية uh, uh, الوصول وتجربة المستخدم نفسهم، فعشان كذي جبنا لكم uh, شوي من معلوماتنا ونشارككم فيها اليوم. Uh, اشوف في بعض جوانب مثلا اشتغل فيها بجانب حقوق الانسان في كذا مؤسسه في الدوله وغير هذا عندي مجموعات تقنيه ذات طابعه تقني أنشأناها خلال الشمسه اللي فاتت وشركه الخاصه في مجالات تطوير البرمجيه والأمكانية وصول تجربه المستخدم نبدأ بالتعريف. التعريف الأول اللي عندنا هو قابلية الاستخدام أو ممكن نسمعها أو الناس يقولون عنها سهولة الاستخدام فإذا نعرفها نقول هي مدى أمكانية استخدام نظام تفاعلي من قبل مستخدمين محددين لتحقيق أهداف محددة بثلاث طرق، فعالية، بكفاءة ورضا ويكون في سياق استخدام محدد، انزين شنو معنات كل هذا؟ أم، امكانيه استخدام نظام تفاعلي، النظام التفاعلي قد يكون اي نوع من التكنولوجيا، قد نتكلم عن application نظام تطبيق الواحد يستخدمه، ممكن نتكلم عن صفحه انترنت ويب سايت، ممكن نتكلم عن نظام كسيستم مدرج داخل, المؤسس، داخل المؤسسة داخل مؤسسه مثلا او غيره. المستخدمين اللي حق حك... آه... قابلية الاستخدام وهو شخص شغلته يستخدم هالبرنامج آه... قد يكون شخص عام يستخدم برنامج آه... آه... آه... طلب مثلاً قد يكون شخص مخصص في شركة آه... يستخدم نظام مخصص له وهو ينجز احتياجاته آه... فلما نسوي قابلية الاستخدام الهدف هو أن نشوف كيفية استخدامها هل يقدر يسوي شغلتها المحددة أو مهمتها بفعالية وهل قد يقدر يسويها بكفاءة مرضية أو هل يكون هو راضي عن اللي قاعد يسوي لما يخلص فمن وين قابلية الاستخدام مفهومة هو بالضبط طلع من معيار عالمي وسمى بيئة العمل لتفاعل النظام البشري أو ergonomics والفكرة أن هالمعايير تسهل للناس معرفة الطرق المعينة اللي يمكن أن فيها برامج أو أدوات تسهل على الشخص استخدام الجهاز أو التطبيق انزين قلنا عن الثلاث مقاييس توة واحدة فيهم الكفاءة الثانية الفعالية وثالثة الرضا انزين خلنا نعرف شوي أكثر منهم إذا كانوا ثلاثتهم موجودين عندنا راح نقدر نستنتج أن هالسيستم <unintelligible> قابل للاستخدام انزين الأول اللي قلنا الفعالية هي سمة واحدة منهم تركز على القدرة على إنجاز المهمة أه كلها هل قدر ينجزها أو ما قدر ينجزها ونفك... ولما نقيس نفك... نطالع من جانب معدل نجاح ودقة و... وكمالية الإنجاز آ... نفسه. وإذا شفنا الكفاءة هني نطالع مدى إنجاز المهمة باستخدام كميات مقبولة من موارد، قد تكون جهد بشري يحتاج الشخص أنه يسويه عشان يوصل للمعلومة أو يوصل لإنجاز المهمة. قد تكون آ... موارد مالية ممكن لازم ينزل له, يشتري يطول عليه الجزئية إنه يوصل حق إنجاز المهمة قد تكون شغلة مادية ممكن تطبيق يبي له بس موجود على نظام معين ومو موجود على نظام ثاني ومو قادر أخوه يستخدم هذا النظام فهذه تحت الكفاءة المعيار الثالث عندنا الرضا هي مدى تلبية تجاوب المستخدم الجسدية معرفية عاطفية ناتجة عن استخدامه اهو للجهاز وتوقعاته ممكن هي يقول والله انا المفروض اطلب كذا بس اذا خلص وانت خلص المهمه قال والله انا ما قدرت اطلب كذا او طلبت كذا بس ما كان اللي أبي فهذه من المقاييس اللي نطالعها في داخل قابليه الاستخدام. زين شلون نسوي هال تجربة نفسها نسميها تجربة قابلية الاستخدام ان نعرف شلون المستخدم قاعد يستخدم أداتنا أو أدواتنا تكنولوجية نسميها usability testing بالإنجليزي وتجارب قابلية الاستخدام باللغة العربية عندنا مثل ما موضح هني صورة شخصين قاعدين على كراسي بينهم كمبيوتر واحد البنت قاعد تطالع الكمبيوتر وال والولد قاعدين وريها شلون أو يدليها على تطبيق اللي لازم تجربه زين هذا أحد الطرق اللي ممكن نجرب فيها برنامج نقعد مع شخص نطلب منه أن يستخدم هذا البرنامج هل أشخاص اللي نيبهم حق قابلية الاستخدام أو تجارب قابلية الاستخدام قد يكون عامة الناس كلهم قد يكون بشكل خاص مثلا أشخاص من ذوي الاعاقه بشكل خاص عشان نشوف إذا, التجار... اذا التطبيق نفسه او البرنامج يقدرون يستخدمونه او لا طبعا غير كذي ممكن يكون اشخاص محددة كمثلا مهنتهم محددة او عمر محدد وغيرها من المجتمع وعندنا بعد تجارب قابلية الاستخدام مو لازم تكون وجود الأشخاص مع بعض، قد يكون عن بعد ممكن أنا أكون موجودة هني شوق موجودة في مكتبها أطلب من شوق أنها تجرب ويبسايت معين كنت مسويتها وتشاركني شاشتها وأسجل من معاها وأشوف طريقتها حق استخدام الشاشة البرنامج عشان تنجز مهمة عضاية حياها قد أوثق هالشي بشغلتين، شاشتها أسجلها قد أخذ أو أسجلها مع الكاميرا إن أشوف هي إيه شلون مدى تفاعلها مثلا إذا كانت محبطة غير محبطة أدرس هالموضوع بعد ما أخلص التجربة معها فهذه الطرق إنزين هذه ودين على المفهوم الثاني اللي هو تجربة المستخدم نفسه. احنا تونا تكلمنا عن قابليه الاستخدام اللي هو شلون الشخص يستخدم الكمبيوتر في فعليا في اكتيفلي او بالوقت نفسه انزين تجربه المستخدم تختلف في ان طالع الشخص استخدامه قبل خلال وبعد انزين فتشوف تصورات الشخص وتجاوبه مع المنتج واستخدامه في كذا جانب هم هذا مستقطب من معيار عالمي يطالع قدرة الناس على استخدام النظام ويشمل فيها عواطف المفضلات للشخص preferences وهم يطالع سلوكيات وإنجازاته خلال الاستخدام. هني عندنا صورة موضحة شوي في الانترسكشن uh, أو user experience مع usability إنزين شلون يشتغلون مع بعض أو وين موقع واحد للثاني um, بالنسبة للثاني فالuser experience مثل ما نشوف بشكل أفقي ياخذ الـ يطالع توقع um, um, uh, الشخص uh, من التطبيق يطالع الـ satisfaction اللي هو رضا الشخص أو هل سوف توقعاته، will fulfillment of expectation، هو الوفاء بالتوقعات. ونشوف بالنص إن الـ usability يجي في موقع معين اللي هو الـ actual use وقت الاستخدام نفسه. هني وين يطالع satisfaction وليس فقط مستوى الرضا تحت اليوز اكسبيرينس يطالع في شكل دقيق ويطالع effectiveness اللي هو الفعالية والإفشنسي اللي هو مدى سهولة الاستخدام هذول الجانبين الأكبر من متعلقين في التصميم وشلون نستخدم أدوات مثلا كانت التكنولوجيا في كذا نوع من أنواعها الجانب الثالث هو إمكانية الوصول بشكل أدق ممكن نقول هو جانب الأصغر منه منهم الأثنين فهني طالع مدى قدرة الشخص على استخدام نظام تفاعلي لكن مع الأخذ بالاحتياط مستوى مثلا رؤية الشخص مستوى سمع الشخص، مستوى فهمه، مستوى إدراكه وحركته الجسدية وغيره. انزين ليش؟ قد أنا أبني نظام أو أصمم نظام ما يذكر أو ما يفكر في أن مثلا مستوى نظر الشخص قد يكون ضعيف اللي قاعد يستخدم البرنامج. انزين إذا سويت كذي هل معناته أن الشخص راح يقدر يستخدمه بكفاءة عالية؟ إذا جربنا تجربة قابلية استخدام راح يبين أن مثلاً هالشخص ما راح يقدر يستخدم بكفاءة إذا كان في نقص في مثلاً الألوان المبينة على الأبلكيشن أو الويب سايت أو غيره. فالفكرة مثلاً كهو الأكزامبل تباين ألوان هني خذيت سكرين شوت من داخل الويب سايت بالفوتر اللي هو في نهاية الويب سايت تحت في كذا لينك واللينكس هني موجود Terms of Service، Privacy Policy، Terms and Conditions، Website Cookies وفيها صورة تحت. إذا شفنا Terms of Preferences هني اللون شوي غامج وراها أبيض بيكون واضح لأغلبنا. بس لما نشوف حق اللون الرمادي على الأبيض مستوى التباين الصورة من من قدام لورا يعطي الإيحاء أنه ممكن مو الكل يقدر يشوفها خاصة إذا كان تكست سمول، هني مكبرته لكم في هدف توضيحي فقط. لكن إذا كانت صغيرة، فشلون الواحد يقدر يشوفها؟ الأفضل إن أغير كل الألوان الرمادية إلى لون أسود، عشان يكون مستوى أو نسبة التباين بينهم أعلى. عندنا مثلا الصورة، الصورة هي أحد الأشياء اللي ممكن أم تكون مشكلة لبعض الناس خاصة اللي يستخدمون قارئ الشاشة أم الصورة إذا ما عندها توضيحي أو نص توضيحي نسميها نص بديل alternative text الشخص ما رح يقدر يعرف شنو مضمون الصورة وبعد شوي أستاذ أحمد رح يبين لكم شنو معنات أم أن يكون في صورة أو فيديو ومو موجود لها نص بديل يشرح له المضمون فعشان نخلص جزئية الأولى عندنا صورة الحالية تبين شلون تجربة المستخدم هي النص الأعم والأشمل لقابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وكل جانب شلون طريقة أخذ المقاييس لها والتعرف على احتياجات الشخص هل استوفيناها أو ما استوفيناها لما نصمم لهم برامج أو تطبيقات كملخص إذا كنا نبي نسوي نجرب أو نعرف عن سهولة الاستخدام أو قابلية الاستخدام نفكر في الفعالية هل يستطيع الشخص أن يفعل الشيء اللي يبي نطالع الكفاءة هل يمكنني أن أحل المهام بسرعة أو راح تطول كم ضغطه زر لازم اسوي على ما اوصل للشغله والشغله الثالثه وهي هل اشعر بالامان او بصحه جيده اثناء استخدام المنتج من البدايه للنهايه آه وقابليه وتجربه المستخدم هي تشمل الثلاث آه اجزاء وليس فقط الجزء اثناء الاستخدام الطالع قبل وبعد فان شاء الله يكون شيء استفدتوا منه اليوم او زاد من معلوماتكم في الموضوع وبشكل بسيط وشامل والحين نحول على أستاذ أحمد نشوف معاه السوشيال ميديا اللي رح يشاركنا فيه ورح يتصفحه معنا معنا أستاذ أحمد معكم أه يا كأنه <تصفح> <EQ> الله يحييك في أعطيش العافية دكتورة على تهزل الفرصة <تصفح> أساس بين حق الناس كيفية تعامل ذوي العقل البصرية مع مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله. الموقع طبعاً اللي راح نتعامل معه أول يوم تويتر طبعاً بما أنه أغلب اللي بالكويت يستخدمونه خاصة أنه هو يعتمد على النص أو التكست بشكل كبير من ناحيه المحتوى اللي فيه يعني وطبعا في آه انواع ثانيه من مثل الصور والفيديو ان شاء الله راح نتطرق لها ان شاء الله في آه شرح ان شاء الله ان شاء الله مثل ما قلت تشوفون حاليا هذه صفحة بوست على تويتر او تغريده على تويتر آ, تغريده نصيه فاذا انا بقراها باستخدام الناطق Link, click. Link, click. Article. تويترabic: Verified Account، أرتيابيك روسيا وسائل الإعلام تابعة للدولة تحذيرهم بشأن المضادات الحيوية. ArabicRoot.com خبير ينتقد استخدام المضادات الحيوية في علاج فيروس في كورونا. انتقد ألبروفيسور فلاديمير تشاولانوف، كبير خبراء الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، استخدام المضادات الحيوية في علاج فيروس في كورونا. مثل ما شفته قرأ المحتوى التغريدة كلها. طبعاً من ناحية سرعة الناطق، أنا ببطئ السرعة اساسا أساس أنه تقدرون بالضبط تفهمون شنو اللي قاعد يقول لي الناطق. غالباً نحن نقرب سرعة أسرع من كذي أول شيء من ناحية الوقت، وثاني شيء خلاص هو من مع الوقت الواحد يتعود، مع الوقت الواحد يزيد يزيد السرعه اساس من ناحيه الراحه، من ناحيه التصفح يصير اسرع. هذه التغريدة طبعا نصيه ما فيها اي مشكله مثل ما شفتوا قراها بكل خلينا نقول اريحيه وما فيها اي اشكال. حتى لو انتهيت فعلا تبي انت تكتب تغريدة نصية على تويتر هم ما راح تواجه أي مشاكل. آه لو ننتقل حق التغريدة الثانية هني. واحد خالد مثل ما شفته هني. محطوط التغريدة اليوم بعدين قال لي image. الإميج هذه مو محطوط عليها ال alternatives text أو نص البديل مثل ما تكلمت عنه الدكتورة مساع فبالتالي هو الناطق نفسه ما شرح لي شنو مكتوب على الصورة فبالتالي أنا ما رح أكون قادر على التعرف شنو الموجود على شنو اللي موجود بهذه الصورة وكثير طبعاً من مع الأسف الشديد يعني كثير من الحسابات المختلفة على تويتر تعمل بهذا الشيء مع أن تويتر أضافت خاصية الكتابة كتابة الكابشنز أو النص البديل على الصورة تقدرون تفعلون هذا بالإعدادات يعني حتى قبله ترسلون تغريده او قبل لا تسوون بوست حق التويت نفسه زين اذا اذا اضفتوا صوره على التويتر اقصد على التويت تويتر نفسه راح ينبهكم ان الصوره نفسها ما فيها alternative text او النص البديل فبالتالي أنتوا تقدرون تحطون او تكتبون شرح اللي مكتوب بالصوره مثلا او شرح للي قاعد يصير بالصورة أو حتى تقدرون تجمعون بين الاثنين حيث إذا كان على الصورة تكست وبنفس الوقت علىها أم أو فيها شيء معين أم على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال صورة الشخص اللي كان جالس على الكرسي اللي حطتها الدكتورة أم بالسلايز من لوتها فلو أرفقتم هذه الصورة على التغريدة نفسها من خلال الاعداد هذا تقدرون مثلا تكتبون شرح أو وصف لما يحدث بالصورة وبنفس الوقت إذا في نص تقدرون تكتبون النص اللي موجود بالصورة نفسها يعني على سبيل المثال التغريدة هذه مثلا TechConnect Company Kuwait TechConnect حياكم الله في أول برنامج توعوي تحت مظلة اليوم العالمي قابلية الأستخدام يقدمه a 11Y Kuwait ينظم لنا والتعرف على ما هي قابلية الأستخدام وتجارب قابلية الأستخدام وإمكانية الوصول الألكتروني يوم الأربعاء عشر نوفمبر الساعة 7 مساء In English, a poster with the 11Y Kuwait logo illustration of two people running a usability test And showing the event title World Usability Day, date November 10th and time 7 p.m. in Arabic. باللغة العربية مصق برنامجي مع عنوان الفعالية اليوم العالمي لقابلية الاستخدام يوم الأربعاء 7 مساء وصورة بين شخصين يعملون على كمبيوتر. مثل ما شفتوا أنا طقرالي كل شيء موجود بالتويت. بما ذلك الوصف اللي مكتوب أو الكابشن اللي مكتوب على الصورة نفسها الكابشن مثل ما تشوفون طبعاً كرالي وصل الصورة زائد النص اللي مكتوب وبالتالي هذا المفروض اللي يصير من ناحية كتابة الكابشنز على الصور في تويتر وأنا أتمنى من هذه المنصة أنه الجهات الحكومية تستخدم هذا الشيء لان مع الاسف الشديد لو تلاحظون اغلب او اذا مو كل تغريدات الجهات الحكومية المختلفة عادة ما يحطون مثلا نص وصورة مثلا مو مكتوب عليها شيء او نص وفيديو وغالبا الفيديو ما يكون في وصف غالبا ما يكون في بس غالبا ما يكون كموسيقى فقط لا غير أمم يعني على سبيل المثال لو تبون تشوفون شلون الفيديو من ناحية إذا يُدرج بالطريقة الصح بالتغريدة، على سبيل المثال هالتغريدة <تصفيق> هذا الفيديو اشتغل، لو نروح تحت راح نلقى هني الوصف مال الفيديو نفسه <تصفيق> clickable the French artist Vincent طبعا الوصف هذا مع الأسف الشديد أن أم الغلطة الوحيدة اللي سووها تويتر الوصف هذا ما ينقري إلا على اللابتوب أنا ما اكتشفت هذا إلا مؤخرا طبعا بس إن مع الوقت راح يتعدل هذا الشيء قريبا بإذن الله أم وراح يقدر أن الشخص يقرأ على الآيفون أو الآندرويد آه بس مثل ما شفته الناطق قرأ لي بالوصف اللي مكتوب تحت الفيديو بشكل كامل وفهمني بالضبط حسب اللي مكتوب طبعاً حسب اللي كاتب الشخص شنو موجود بالفيديو آه من ناحية كتابة النص البديل أو الكابشنز على الصورة مرة ثانية لازم واحد ينتبه اللي شنو موجود بالصورة يحاول يوصفها بشكل دقيق زائد النص اللي مكتوب الصورة نفسها وهم يحاول يضيفها أو لازم يضيفها على الوصف اللي يكتب على الصورة طبعا هذا كان شرح بسيط وإن شاء الله بإذن الله أن نشوف تغير إن شاء الله بشكل قريب من ناحية كيفية استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر من ناحية اعتمادهم بشكل كبير أو بشكل كلي على الكابشنز اساسي في دون غيرهم من إخوانهم الكوفي يعطيكم العافية. شكراً جزيلاً أستاذ أحمد على الشرح الموفي والـ examples اللي حطيتهم الطلاب. فوايد مهم مثل ما قلت أنا نركز على السوشيال ميديا لأن بحكم بعض الأشياء اللي حتى أنا قاعد ألاحظها خاصة خلال أزمات مثل أزمة كوفيد اللي مرينا عليها وايد من المعلومات ضاعت عن أشخاص ما قدروا يسمعون أو يشوفون مضمون الفيديوهات أو النص فمهم جداً أن نركز عليهم ونخلي كل واحد يكون قادر يكسب المعلومة بنفسه مستقل عن غيره وتكون المعلومات شاملة للجميع. شكرا جزيلا. الحين راح آه. نكمل علينا الشوق. آه، آه، آه، آه، آه. إن شاء الله تكمل معنا مهندسة شوق مع آه، شنو هي اكتشفت من منصات في الكويت خلال بحثها. خير إن شاء الله. يعطيك العافية دكتورة زينب ويعطيك العافية أخ أحمد، كل الشكر لكم على المقدمات الجميلة هذه. آه، أنا شوق شما آه، تعرفت على الدكتورة زينب مراج خلال دراستي للماجستير وهي كانت المشرفة لي على الأطروحة. درست معاها تجربه الاستخدام وقابليه الاستخدام فاليوم ان شاء الله فاليوم ان شاء الله راح نتكلم عن امكانيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. شو يعني امكانيه الاستخدام؟ هي تحسين وتقييم سهوله الاستخدام واجهات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تصميمها طريقة تمكن الاشخاص ذوي الاعاقه من تصور فهم والتفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا القياس يشمل كل من قابليه التعلم، قابليه التعلم الكفاءة وقابليه الحفظ والاخطاء والرضا. كيف نقوم بعمل محتوى يتيح امكانيه الوصول الى استخدام وسائل التواصل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ رقم واحد نستخدم صور يمكن الوصول اليها، شلون هالطريقه هذه؟ في البدايه لازم نحط نص بديل ذات مغزى طبعاً خلينا نتكلم مثلاً عن تويتر وإنستغرام أغلب التوسع التواصل الاجتماعي عندها حقل يسمى الالتي image فمثل ما تفضل الأستاذ أحمد ورانا وقال لنا أن الصورة ما مو عارف شنو محتواها وبالذات مثلاً عندنا هذا المثال إذا دخلنا على قارئ الشاشة وشفنا شنو النص البديل اللي حاطينه حق الصورة راح نلاحظ أنهم كاتبين image يعني كاتبين فقط صوره بس مو واضحين هالصوره هذه شنو فيها معلومات او شنو فيها اشياء تفيد الناس انه يقرون التغريده بشكل صحيح او يفهمون التغريده بشكل صحيح. طبعا اذا ما توفر عندنا حقل النص ادخال النص البديل نقدر نحط وصف الصوره تحت تحت الصوره على اساس انه يكون متاح حق الجميع. الشيء الثاني اللي هو لازم نستخدم لغه واضحه. يعني شلون هذا الكلام؟ ان أول شيء نقلل النص أه، ونركز على كتابة أه، التغريدات أو المنشورات بصورة واضحة وموجزة مع, أه، مع عدم استخدام الكلام، الكلمات والعبارات وأيضاً الاختصارات الغير شائعة أه، وعلامات الترقيم نستخدمها بشكل جميل أه، المكفوفين ما يقدرون أه، قارئ الشاشة راح يسوي لهم عملية إرباك بالذات لما يكون في مثلا علامات ترقيم او علامات استفهام بشكل يعني ما له داعي بشكل مبالغ فيه. عندنا مثلا هذا هذه التغريده حاطين مثلا معالي وزير الصحه الهاشتاجات مثلا هاشتاج وزير الصحه وكوفيد 19 يفضل انه يكون اخر الكلام بحيث انه تسهل عمليه قراءه النص من خلال قارئ الشاشه. بالنسبه حق التسميه التوضيحيه لجميع محتوىات الصوتيه في البدايه دشيت انا على مركز تواصل اجتماعي مركز تواصل حكومي عفوا ودخلت على عده فيديوهات لقيت ان اغلب الفيديوهات مثل ما تفضل الاخ احمد راح تكون موجوده فيديو ولكن في نص هو ولكن من وراء راح يكون في مقطع موسيقي ومرات ما يكون في نص بالاساس فهذه الاشياء كلها تربك الاشخاص دولي عقل. فما راح يقدرون يشوفون أو يسمعون هذه الأشياء الموجودة في التغريدات طيب طبعاً مع تطور الإنترنت والتكنولوجيا أغلب الأشخاص قاعدة تدش على المواقع الإلكترونية عشان تتسوق إلكترونياً تبحث عن تطبيقات ومنتجات وخدمات على الرغم من أن العملية توفر الوقت والجهد ولكن بعض المستخدمين عندهم مشاكل ويعانون أيضاً من عيوب تصميم المواقع وأيضاً نقص المعلومات أه مثل ما قلت لكم من شوية أنا سويت اطروحة مع باشراف الدكتور زايم المعراج من خلال هذه الاطروحة أه سويت تقييم تجربة المستخدم حق ثلاث مواقع أساسية اللي هو موقع أه بنك الوطني الكويتي وموقع كارج وموقع يوريكل هذة الثلاث مواقع كان تقييمهم بناء على ثلاث على خمس عوامل رئيسية العامل الأساسي كان إن اللغة المستخدمة بالموقع تكون مفهومة، وتكون خدمة العملاء اللي موجودة في الموقع عندهم استجابة سريعة، وأيضاً يكون عندنا أمن وخصوصية حق المعلومات، وأيضاً عمليات الدفع الإلكتروني تكون آمنة في الموقع، وأيضاً يكون تصميم الموقع بشكل يتيح سهولة الاستخدام، وأيضاً يكون عندنا موثوقية ومصداقية للمعلومات المستخدمة بالموقع، بعد ما. طبعا الأداة المستخدمة كانت في الأطروحة هي استبيان وزعنا على 100 شخص بعد ما حللنا البيانات باستخدام SPSS اكتشفنا عدة نتائج أول نتيجة كانت أن كل العوامل الخمسة اللي هم اللغة وتجربة وخدمة العملاء وخصوصية وأمن المعلومات والمصداقية والموثوقية وتصميم الموقع جميعها مهمة على أساس أنها تحسن تجربة استخدام موقع التجارة الإلكترونية في الكويت. وايضا اكتشفنا شيء ثاني اللي هو أن كل ما ش... كل ما زاد المستوى التعليمي للشخص كل ما زاد اهتمامه بالعوامل اللي تحسن تجربه استخدامه لمواقع التجاره الالكترونيه في الكويت. وايضا اكتشفنا ان العمر عفوا كل ما زاد الشخص بالعمر كل ما قل اهتمامه ب عوامل تجربه استخدام عوامل تجربه تقييم تجربه استخدام مواقع التجاره الالكترونيه في الكويت. هذا ملخص الكلام اللي قلناه عن النتائج الاطروحه والحين بنتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي وايضا انا شاركت مع بحث ببحث مع الدكتوره زينب المعراج كنا قاعد ندرس منصات وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر, وانست... تويتر وانستجرام درسناها ب... طبعا احنا عارفين ان المواقع منصات التواصل الاجتماعي مهمه جدا بالذات حق الحصول على المعلومات وكان كان هذا الشيء مهم بالذات في فتره فيروس كورونا المستجد ف من خلال هالبحث توصل كنا كنا قاعدين ندرس عن موقعين من وسائل عفوا وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم تويتر والانستغرام طبعا اللي اكتشفناه في الانستغرام اول شيء وان الناس عفوا انا ساد اذكر نقطه ان المش... البحث اللي شفناه اللي سويناه كان حق تويتر وانستغرام بس ولكن بالذات للمكفوفين المكفوفين, المكفوفين الناطقين باللغه العربيه. ما أه بنشوف شو المشاكل تواجههم في تويتر وانستغرام وبالذات خلال فتره فيروس كورونا المستجد وخلال فتره الحظر. فاكتشفنا في النتائج الانستغرام ان اغلب الاشياء اللي تنشرها بالإنستجرام بالانستغرام تخالف تقريبا 70% من مستوى معايير النجاح في قابليه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وايضا اكتشفنا ان المنشورات اللي هي مستواها عالي من حيث عدد المشاهدات هم هي تخالف بشكل اكثر معايير نجاح في قابليه الاستخدام. ف وايضا اغلب منشورات الانستغرام ما تحتوي على نص بديل عشان يقدر قارئ الشاشه انه يقراها بشكل صحيح. ومثل ما تشوفون معي من خلال هذا الرسم البياني واضح ان وزاره الصحه هي كانت اعلى منشوراتها في انستغرام كانت اعلى نسبه من حيث مخالفه معايير قابليه الاستخدام وهذا يشكل طبعا مشكله بالذات للاشخاص المكفوفين والصم انهم يحصلون المعلومات المهمه عن فيروس كورونا المستجد اول باول فهذا شكل اكيد شكل مشكله لهم خلال فتره الحظر طبعا هذه امثله على منشورات انستغرام كانت مخالفه لمعايير قبيلة الاستخدام الصوره اللي على اليمين توضح دوره تدريبيه عن بعد لموظفي قطاع الحكومي حطينا الصوره وشفناها على قارئ الشاشه اكتشفنا انه نفس الشيء راح يقول بس image او صوره ما راح يقرا شنو الرسم البياني شنو الرسم البياني الموجود داخل شنو اوقات الدوره التدريبيه ومتى وقتها ما شرح ولا شيء عن المنشور وبالنسبه لليسار هذه صوره عن فيديو طبعا الفيديو كان من وسائل التواصل عفوا من وزاره من موقع وزاره الصحه كان الفيديو في بس مقطع مقطع موسيقي وراء حاطين الفيديو عفوا حاطين شلون طريقه ازاله القفازات خلال فتره الحظر فما كانوا حاطين لا ما في ما في كاتبين عفوا تسميه توضيحيه ما كانوا كاتبين شنو في داخل الفيديو قاعد يصير فهذا هم شكل مشكله للاشخاص اللي عندهم الأشخاص المكفوفين والصب وبالنسبة و... لنتائج تويتر مثل ما قلنا قبل أن قارئ الشاشة ما يقدر يقرأ التغريدات اللي فيها رسم بياني وأيضا عندنا التغريدات اللي فيها مقاطع فيديو هم ما فيها نص بديل بس فيها مقطع موسيقي وبالنسبة حق نتائج تويتر أيضا اكتشفنا أن الأشياء عفوا التغريدات اللي فيها مشاهدات أكثر فيها عدد اقل من حيث مخالفه معايير نجاح في قابليه الاستخدام. طبعا اكثر الحسابات اللي بتويتر اللي مخالفه معايير قابليه الاستخدام ومنشوراتها ما يقدر ما يقدر يتابعها الاشخاص المكفوفين اللي عندهم مشكله الصم اللي هو الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات ووزاره الاعلام ووزاره الصحه ووزاره الداخليه. اغلب تغريداتهم كانت غير متاحه للوصول. وهذه أيضا أمثلة على تغريدات تويتر كانت مخالفة لمعايير قبل الاستخدام، الصورتين فيهم رسم بياني اللي على اليمين يوضح الناس اللي خالفت قرار حظر التجول، واللي على اليسار هم عدد تطورات مرض فيروس كورونا في السنة طافت أغلب طبعا أغلب التغريدتين هذيلا كانوا مخالفين معايير الاستخدام ما كان فيهم شرح مفصل شنو موجود داخل التغريدة. فهذا هم يسوي مشكله او ارباك للاشخاص اللي اللي يستخدمون قارئ الشاشه وفي وف نهايه البحث اكتشفنا ان اغلب المنشورات عفوا في نهايه البحث اكتشفنا ان اغلب المنشورات اللي اللي تنشرها بوسائل التواصل الاجتماعي الرسميه بإنستغرام او تويتر ما تتيح حق الاشخاص ذوي الاعاقه الوصول الى المعلومات اللي فيها اللي فيها المعلومات المهمه وشكرا لكم يعطيك العافية مهندس شوق شكرا جزيلا على شرح المقفل وإن شاء الله نشوفه منشور قريب عشان الكل يقدر يفيده أو حتى نسمع منك مثلا مقالة فهذا اللي ودنا نشوفه أكثر من هالإيفنت اليوم والمجموعة إن نجيب أشخاص مهتمين أن معكم مع بعض تعارف توصيل المعلومة توعيه ما بيننا توعيه في مجالات عملنا توعيه في مجالات اهالينا شو ممكن نحسن نطور من المجال او من امكانيه وصول تكنولوجيا من قابليه استخدام التكنولوجيا اذا كنت مصمم او مبرمج او غيره وين المعلومات اللي نقدر نوصل لها شنو اللي نحتاج نعرفه كان من تريننج او كان من منصات توصل موجوده عندها المعلومات اللي نحتاجها نسهل على بعض ان نتعلمها ونوصل لها فان شاء الله استفدنا واستفدتوا ونشوفكم على خير الشهر الجاي. ان شاء الله يعطيك العافيه دكتوره. الله شكرا شكرا يعطيكم يعطيكم ويبقون ان شاء الله.